és una pianista excepcional i el que jo valoro molt és la seva aproximació a com representa cada una de les obres, perquè té una sensibilitat extraordinària i penso que és quasi quasi espiritual la seva aproximació a la música. Quan l'escoltes i pots veure com toca, sembla que el seu cos es fundeixi amb el propi piano i per lo tant és una mica el piano i la seva part més física fosa i l'espiritualitat donant-li la força de com toca. Demano a la padrina, la doctora Teresa Garcia Mola, que vagi buscar la doctoranda i la companya. Tothom coneix la seva dimensió pianística com a intèrpret. Potser no és tan coneguda la seva tasca com a docent. Però per nosaltres, per decidir aquest guardó, aquest, aquesta distinció de doctorat honoris causa, quasi pràcticament diria que la raó fonamental ha estat justament l'aportació que ella ha fet en aquest àmbit pedagògic. Ella ha estat una renovadora ha tingut idees extremadament innovadores, té una visió integral de l'educació que ha de començar amb els nens des de molt petits, amb un compromís amb valors, amb una visió ètica, fortament interdisciplinar, a més on es vinculen totes les ciències i totes les disciplines. De fet, podríem dir, la Maria Joao Pires, amb la seva visió pedagògica, hem trobat font d'inspiració, però a més hem trobat que encaixava pràcticament perfectament amb en el que també la Universitat Pompeu Fabra intenta impulsar com a model educatiu innovador i amb una idea pedagògica moderna del segle XXI. Estic profundament agraïda per l'honor que se'm fa en atorgar-me aquest doctorat que portaré amb orgull i que espero honrar. Cel a beaucoup de sens pour moi, car le mot même d'université qui renvoie à l'universalité rappelle à quel point l'éducation par tous et pour tous est un enjeu crucial de toute société et de toute civilisation. Dans mon travail de musicienne, j'ai toujours recherché le résultat artistique, bien sûr, mais je ne l'ai jamais conçu comme séparé du monde social. Comme toute personne, mais peut-être davantage encore, l'artiste a une responsabilité envers l'ensemble de la société et doit toujours se demander en quoi sa démarche, au-delà de la justesse esthétique qu'elle poursuit et du plaisir qu'elle procure, peut contribuer à l'émancipation et à l'enrichissement spirituel le grand nombre There's no music without silence. Silence is the basis. Silence is the home of music. It's like the space of music. So if you understand the concept of space, you can understand that space can be filled with sound.